بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آج ہم حدیث نمبر 64 کو پڑھیں گے حدیث نمبر 64 میں اسلام کی خوبی یہ ہے کہ آدمی لغویات کو چھوڑ دے حدیث شریف یہ ہے من حسن اسلام المر ما لا یغنی ہی من حصنِ اِسلام المر اطرکہ مالا یغنی ہی ترجمہ انسان کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ ان چیزوں کو چھوڑ دے جن میں فائدہ نہ ہو انسان کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ ان چیزوں کو چھوڑ دے جن میں فائدہ نہ ہو حدیث کا مفہوم کچھ اس طرح بیان کیا گیا ہے لا یعنی چھوڑنے کی ترغیب یہ لا جو ہے یہ چھوڑنے کی ترغیب ہے علامہ علامہ نوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ بہت جامع حدیث ہے یہ ان چار احادیث میں سے ایک ہے جن پر اسلام کا درمدار ہے لا یعنی کہتے ہیں جس کی طرف دینی یا دنیاوی ضرورت نہ ہو انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے جو سرمایہ اور صلاحیت انسان کو عطا کی ہے ان کو لا یعنی فضول اور غیر مفید کاموں اور باتوں سے بچایا جائے اور اس پر کوئی داغ نہ آنے دیا جائے یہی اسلام کا جوہر ہے اور اسی سے انسان کا ایمان مکمل ہو جاتا ہے لا یعنی چوڑنے کے فضائل لا یعنی چوڑنے کی بہت سی احادیث میں ترغیب آئی ہے مثلا ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو ذر رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ میں تجھے ایسا عمل نہ بتا دوں کہ بدن پر ہلکا اور میزان میں باری ہو وہ یہ ہے کہ ترجمہ سکوتو اور خوش سکوت اور خوش ہلکی اور غیر مفید چیز کا چھوڑنا ہے تو بھائی دوستو اگر آپ نے ہمارے حدمت حدیث چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبا لیں اور بیل آئیکن کو آل پہ کر دیں تاکہ ہماری ہر ایک ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے